درود بر تمام کودکان پارسی زبان من محمد هستم و میخوام داستان موشکوچولو رو برای شما تعریف کنم اما قبلش این داستان رو همه با هم تقدیم میکنیم به نیهاد سه ساله از ارومیه پس تا آخر داستان با هم همراه باشیم این داستان موشکوچولو یه روز مشکوچولوی بی تجربه راه افتاد تا کمی توی مزرعه بگرده و سر و گوش یاب بده همینطور که داشت راه می رفت و اطرافش رو نگاه می کرد یک خروس دید اون که تا حالا خروس ندیده بود با خودش گفت وای چه موجود ترسناکی عجب نکو تاج بزرگی داره حتما حیوان خطرناکیه باید سری فرار کنم. بعد هم دوید و رفت. کمی جلوتر موشکوچولو به یک گربه رسید. اون تا حالا گربه هم ندیده بود. پیش خودش گفت؟ این چقدر خوشگلی؟ عجب چشمایی داری؟ چقدر دمش خوش رنگی؟ همینطور داشت به گربه نزدیکتر میشد که مامان مشکوچولو از راه رسید و سریع اونو کشید و با خودش به خونه برد. مشکوچولو برای مادرش تعریف کرد که چه حیوانایی رو دیده. مادرش بهش گفت ولی عزیزم تو باید خیلی مراقب باشی. اصلا از روی ظاهر حیوانا قضاوت نکن. اولین حیوونی که دیدی و به نظر ترسناک اومد یه خروس بود. خروس اصلا حیوان بدی نیست و برای موشا هیچ خطری نداره ولی حیوان دومی که دیدی و به نظرت قشنگ اومد یک گربه بود گربه ها خیلی برای موشا خطرناکن و اصلا نباید نزدیکشون بشیم موش کوچولو خیلی خوشحال شد که مامانش از راه رسید و اونو نجات داد و تصمیم گرفت از اون به بعد از روی ظاهر کسی در موردش قضاوت نکنه